صباح الخير اا أه، عايزه اتكلم في حاجه مش عارفه انتوا يعني ملاحظينها ولا ولا مش ملاحظينها انه يعني بقى فتره الصحف والمواقع الاخباريه اللي هي المفروض وظيفتها اعلام واخبار اخبار بقى ثقافيه سياسيه فنيه ايا كان المهم دي وظيفتها اصلا انما مش وظيفتها انها تكلمنا عن اسكار الصباح والمساء كل يوم أه ودعوة الفجر ودعوة ما قبل النوم ومن اقوال لا مش من اقوال طه حسين ولا نجيب محفوظ ولا لا اقوال الشعراوي من هو الشعراوي ماذا يمثل الشعراوي عشان نجيب اقواله وهو رجل يعني يؤخذ منه ويرد عليه. حد هيقول لي طيب ما هو طه حسين او نجيب محفوظ او فولتير او اي اي حد ما مثلا ما هو برضه رجل يؤخذ منه ويرد عليه اقول لكم انا اسفه جدا الراجل لو طه حسين قال كلمه وطلعت غلط مش اي مشكله لكن واحد زي الشيخ الشعراوي الناس بتعتبره مقدس اصلا وكل ما يصدر عنه مقدس بل وان انت لو انت اعترضت او انتقدت بس طه اسمه ايه الشعراوي هتلاقي الف من يكفرك ويقول لك انت أصابت؟ كفرت، شلت يداك حاجات زي كده والله وممكن تلاقي واحد من تحت رابع بجنيه وربع يرفع عليك قضيه الزرق الشيخ الشعراوي وكل رجال الدين اذا كان وصل بينا الجنان انه في معرفش مطرب ولا حد كده من اللي بيغنوا أخذ الكلمات بتاعت النقشة باندي بتاعت إني ببابك قد مددت يدي حط بدلها كلمات تانية وغنى أغنية تانية عاطفية اللي هو كده بيزدري الدين هي الابتهال الابتهالات والأغاني الدينية بقت مقدسة الألحان الدينية بقت مقدسة آه طيب محدش ليه اتكلم لما في سنه من السنين آه في متصوفه قاعدين في الجامع وشايلين الاغنيه بتاعت آه علي قد الشوق آه بتاعت عبد الحليم حافظ وحاطين بدلها كلمات دينيه محدش اتكلم ليه آه يعني حاجه بجد غريبة جدا وحاجة الأغرب بالنسبة لي أن المواقع الإخبارية بدل ما تقوم بواجبها وتقوم بشغلها اللي هي التنوير وحتى بلشت التنوير ملشت التنوير الإخبار, الإخبار بالمعلومة لا بحديث الصباح والمساء أوراد الصباح والمساء أقوال مولانا معرفش مين آية قرآنية حديث عن مش الرسول عن سيدنا فلان عن فلان عن فلان حتى مش مش راجع للرسول ده انا بقى بشوف حاجات والله العظيم حاجات تخرج الواحد عن مشاعره بصراحه غير بقى ان كمان البرامج بتاعت التوكشو ما اما بتنطش موضوع اجتماعي زي العلاقه بين الراجل ومراته جايبين شيخ انا زمان وانا صغيره في الحاجات دي كانوا بيجيبوا ناس بحسين في علم الاجتماع وباحثين في علم النفس ناس مختصة يعني إنما جايبين شيخ وخدمة الست لجوزها تاخد عليها فلوس لا ما تاخدش عليها فلوس وكأن الست بقى خدامه وكأن الدين بقى كمين ودخلنا الدين في كل كل حاجة قانون يطلع يقوم صحفي بجنيه وربع يقول لك يجيب شيخ يقول لك ايه رايك في المشروع القانون ده ايه ما ايه رايك في مشروع الاجارات الجديده يا نهار اسود على كده بصراحه احنا وصلنا لمرحله بس انا يعني متفهمه جدا لاني اما الاقي صحفي طالع بيغطي الحادثه بتاعه الميكروباص الميكروباص اللي وقع في النيل بيقول هنا المكان اللي وقع فيه الميكروباز فلما بقى الميكروباص بقى الميكروباص بالذئ بالزين فبقت فانا فاهمه خلاص انا كده مستوعبه ليه الصحفيين بيقولوا الاوراد ومين هم نوعيه الصحفيين اللي قلبوا المواقع الاخباريه لمواقع دينيه صباحكوا زي الفل